أهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع أخبار حريقة إعادة عرض فيلم ذا جوكر وينتر ستيلر جميع صالات السينما في السعودية والكويت والإمارات ذا جوكر بتاريخ 17 نوفمبر وينتر ستيلر بتاريخ 1 ديسمبر ورسمياً جزء ثاني قادم من فيلم سوبرمان مانو فيستيل وجزر رابع قادم من فيلم الرعب The Conjuring ورنر بروس تتناقش مع الممثل توم هانكس عشان يأخذ دور الشخصية الشريرة في فيلم The Flash الجزء الثاني واخيرا وبشكل رسمي موعد عرض فيلم أنت مان الجزء الرابع وكريد الجزء الثالث راح يكون سنة 2023 أنت مان راح يكون تاريخ 16 فبراير وكريد راح يكون تاريخ 2 مارس السلام